Олександр збирає задній в автівки, яку за кілька днів передадуть бійцям Збройних сил України. За основу взятий автомобіль-донор Москвич-2141. На раму наварений профільний каркас. Все зайве, а це електроніка, салон, обшивка зняли. Таким чином автомобіль стає легшим. Прохідність на пересічній місцевості підвищується. Це те, що треба для таких автівок на передовій, говорить Олександр. Якось приварю, не баку, щоб дняти три чоловіки. цього сам Так само перенесення баку. через я браку підняття балки, дняти не баку. Я скажу, пане, баку. Тепер бак знаходиться ви Ось, пошукав, пане, пане, буде пане, Застосування таких автомобілів варіюється від перевезення дров до оснащення бортів протитанковими гранатометами та великокаліберними гвинтівками. Цей автомобіль замовляли військові медики. В кузов вкладуть дерев'яну підлогу, на яку можна буде класти поранених або вантажів. Автомобілі типу баги спеціально роблять максимально простими в обслуговуванні. В зонах їх застосування, часу на тривалий ремонт немає, розповідає Олександр. Процес переоснащення автомобілів такий. В майстерню надають автодонор. Механіки з нього зрізають непотрібні елементи, наварюють каркас в залежності від призначення автомобіля. В разі необхідності ремонтують двигун та трансмісію, після тест-драйв і облегшений автомобіль прямує до адресата. Переоснащують тут не тільки легкові автівки. Рама, ходова частина, тобто мости і функція роздатки це ГАЗ-66. Агрегати, двигатель, коробка і кабіна – це Форд Рейнджер в Портрейнджер звенил, там стоят дальше его остатки, плюс ребятам нужна широкая колея, почему 66-й райзон, это стандартная колея всех военных машин. 66-й, там Урал и все остальные Там, где поездили по болоту эти машины, даже на хорошем джипе делать нечего, он не зашел. У Цьому гібриді вантажівки та пікапа під кабіною наварюють броньовану чашу для збереження життів екіпажу. Попередньо призначення цього автомобіля для розмінування відкритих територій. Броньовані елементи використовують з розбитою ворожою техніки. Піта остатки старого БТРа зетесь. Ось ці ось дирочки були бойниці, вирізи. В нього це все приходиться заварювати, зачищати, вирізати. Вот і нічого ми тоді. Тут змайстрували більше 10 автомобілів типу Багі, які вже на бойовому чергуванні. Матеріалами та машинами-донорами допомагають самі військові або волонтери. Вартість однієї такої переробки – близько 100 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.